هذه القصيدة إهداء من الخال محمد مونس الرويلي إلى سارة ونور آداء فواز النهار سارة قمر واليوم لأجلك نغني ولعيوني نور نجيب كل الجن 我 إن <تصفيق> <تصفيق> جميله كسبت قلب البيت وضحكاتي سني كسبت قلب ما معقل وبالاخوات كسبت قلب ما معقل أخوات كل الحنافي سارها اليوم خذني ام العيون نوال والوسيعه ورساله ظاهر عسى تنمي امان مواليد